Hei! I denne filmen skal jeg diskutere hva er best av håndskriftsnotater og digitalnotater. Vi skal se litt på hva forskningen sier. Men aller først, det er faktisk sånn at det er ikke alltid det er bare bare å skulle starte med å ta notater. For i en notat så for eksempel i klasserommet så må du ta hensikt til hvor du skal ha hovedfokuset ditt. Skal hovedfokuset være på å føre notater eller skal hovedfokuset være med å følge med på vad foreleseren sier. En del forskning eh, sier rett og slett at man ikke ska ta notater underveis i forhold til at man blir distrahert og ikke får hørt på vad foreleseren sier. Men her er forskerne veldig uenige, eh, og jeg tror rett og slett grund og grunn det skyldes at individer er forskjellige og at vi lærer på forskjellige måter. Det er helt klart sånn at det er veldig vanskelig å finne dokumentasjon for at digitale notater er bedre enn analoge. Deremot så er det mange forskningsartikler og nyhetssaker som fremhever at dette må ta håndskriftsnotater med en penn. Det er mye bedre enn å ta, ta statutnotater. Det man fremhever i denne forskningen er det at dette er å ta på pennen dette taktile er viktig. Man sier at denne här motorikk som man fører pennen over arket aktiverer deler av hjernen som ikke blir aktivert når du skriver notatene dine på tastaturet. En god del nyehestikler som du läser i media är negativt vinklet i forål till digital notater. Nå ska vi gå en del nyhetssaker delnyehetsakr där man peker på forskning som si att honskriftsnotater faktisk er bedre en digital notater. Både i TV och i aviser så florerrar det av artiklar som fremhever fortträligheten till den analoge pen. Og det er altså ganske massivt mediebilde som peker på dette med håndskriftsnotatene er best. Her er det faktisk to artikler i VG som omhandler det samme. Men nå har du sett syv forskjellige nyhetssaker knyttet til dette her. Alle disse syv nyhetssakene, de er faktisk knyttet mot en artikel. Og disse to VG-artiklene med tre års mellomrom, de er knyttet til en en akademisk artikel. Og denne akademiske artikeln den er skrevet av Vandermeer og Vandervil en nederlandske forskere ved NTNU. Og det som alle disse nyhetssakene bygger på det er jo da faktisk denne ene artikeln. Og la oss lite litt i dybden på denne ene artikeln, Den har faktisk ikke tittet så veldig mye på dette med håndskriftsnotater, men den har, hvis vi titter her, den har jobbet med dette med å tegne digitale notater med digital stylus, altså en digital pen, i forhold til det å ta notater med en finger på datamaskinen. Og de som er undersøkt i denne artikkelen, det er et utvalg av 20 universitetsstudenter mellom 21 og 25 år. Dette er altså studenter som har vokst opp med å ta håndskriftsnotater. Og merk hva man har undersøkt. Man har undersøkt dette med å skrive ord på en laptop med kun høyre pekefinger. De som skriver touch for exempel skriver jo mye mer raskere. Man skal ha godt ut med at man skal beskrive ord med igjen bare å skrive på en laptop med høyere pekefinger. Og det som han har gjort i forhold til forskningen, det er å tegne ord med en digital stylus, og da har du også dette her med visuelle eh, grafiske indikatorer, som vi vet er positiv for forskning. Så forskningen er altså ikke gjort på eh, papir med pen, men den er gjort på en digital flate med en digital stylus. Og som også forskerne sier er at de ikke har nok data til å konkludere bestemt i forhold til dette her, som knyttes til eh, å skulle ta disse notatene med pennen. Og hvis du tar det enda litt lengre så er dette här faktisk bestillingsforskning fra Microsoft. Dette er en bestilling som kom fra Microsoft. Det er det de skulle introdusere Microsoft Surface som var da denne løsningen der man har en digital pen og skriver på skjerm. Og det er jo da litt ironisk da at denne forskningen som skulle fremheve det digitale blir brukt som argumentasjon igjen og igjen i media for hvorfor man ikke skal drive med digitale notater. Så det var en bestillingsforskning for å argumentere introduksjonen av Microsoft Surface med pen. Og da kan man stille seg litt spørsmål på denna forskningen. Hva er det som gjør at pennen er bedre enn tastaturet? Jo, det er, kan du da spørre dig er det motstanden i papiret? Er det de motoriske bevegelsene? Er det det at man følger teksten med øynene på en annen måte? Det er jo ting som absolutt betas in i forskningen. Her er et eksempel på en tjeneste som heter Remarkable, som er omtrent den absolutt samme funksjonaliteten som hvis du skriver med penn og papir. Og da er jo da spørsmålet som forskningen bør se på, er det noe forskjell på den analoge papiret og denne deviceen. Jeg tror personlig at vi kan sette opp følgende matematikkstykket. Noteringstid plus bearbeidingstid er læring. For det er jo selvfølgelig sånn at hvis du tar notatene dine ved at du går in i en digital tekst, tar Ctrl A, markere alt, kontroll C, kopier, og tar Ctrl V in i et Word-dokument for eksempel, ja, da har selvfølgelig studenten eleven ikke lært noen ting, for de har jo bare kopiert det. Og det er det jo ikke noe rart tiden at bearbeidelsetiden og føre inn disse notatene på eh, papir eller en digital stylus, selvfølgelig er det mer tid brukt og da fører det til mer læring. Jeg tror at det er dette her med bearbeidelsetiden totalt sammen med som man da kan føre opp til læring ingen akademisk artikkel jeg har lest har sett på tiden som studenten har brukt til den totale bearbeidelsen. Det man gjør er ofte en pretest og en posttest rett etterpå etter tre eller fire uker der man ser på læringsutbytte men ingen har sett på hvor lang tid man har brukt i sitt totale studiearbeid. Her har vi det forgetting curve som jeg tenker er veldig relevant i forhold til dette som heter bearbeidelsestid. Dette er en over 100 år gammel plansje, men som jeg tror har ganske mye for seg. Hvis du bare følger med der og da, så glemmer du ganske fort. Men jo flere ganger du repeterer, jo mer sitter kunskapen in for evigheten. Og det er jo denne bearbeidelsestiden som er den viktige, ikke nødvendigvis om du bruker pen eller tastatur. En annen ting jeg synes det er viktig for forskning å se på i framtiden. det er å da titte på da håndskriftsnotatene kontra tastaturnotatene i en tekstbehandler. Og da bør man se på andre ting enn bare å skrive med høyere pekefinger som denne artikkelen fra NTNU hadde gjort. Her må man se på eh, forskjellige typer skrivemåter også, for eksempel touch. Og så kommer en viktig ting som jeg tror mange, mange glemmer i dette regnestykket. Det er nemlig det at det finnes jo andre typer programmer en Word å ta notater i. For meg og for de fleste elever og lærere i Norge så tror jeg det mest no, naturlige i dag er å bruke en multimodalt notatprogram som for eksempel Microsoft OneNote. Eh, hva er det du kan gjøre i en sånn type multimodal? notatprogram i forhold til hva du kunne gjøre med pen och papir. Jo, du kan for eksempel ta lydnotater. Du kan spille lyd som du hører på senere. Du kan spille inn en video. Det er enkelt å legge inn bilder. Man vet jo ofte at når man knytter tekst det visuelle så lærer man bedre enn hvis man lærer bare av teksten alene. Og hvis det er dette med håndskrift som er viktig da, så er det jo som sånn at i OneNote for eksempel, så kan du skrive håndskriftsnotater. Og som jeg var inne på i sted, dette med grafiske indikatorer, det altså associationsbilder til tekst, det vet vi genom forskning at man lærer bedre Ny teknologi, sånn som talestyrt skriving, altså tal til tekst, at jeg sitter og dikterer inn i jo mange nye, fine muligheter i og at vi snakker fire ganger raskere enn vi skriver. Men jeg tror kanske den absolut viktigste styrken til en moderne notatevertøy kontra det analoge, det er søkefunksjonen. Det å så rast finne tilbake i notatene sine til det man bearbeider for øyeblikket. Og for eksempel OneNote, den kan søke både i tekst men den kan søke i bilder, så har du ett ord som står i et bilde, så søker den også fram til det bilde, eller det stedet i notatet der bildet er. Og i og så kan ikke OneNote også søke i håndskriftsnotatene dine, selv om ikke det alltid fungerer optimalt. Så jeg vil si, det man med forske på, det er jo å se på hvilke muligheter man har i et multimodalt notatprogram, og ikke ja sammenlignende med å skrive notater i Word med én finger